السلام علیکم جی اسٹوڈینٹس کیا حال ہیں آپ کے ہم نے سیریز کا ایک آغاز کیا ہے جس میں ہم سارے ہم نہ کر پائیں آج ہم نے ہمارے حرد العزیز سارے غلام حسین صاحب کو مدعو کیا ہے اچھا جی ہم بات کرنے جا رہے ہیں انگلش کمپوزیشن کے پیپر پہ وہ جو ابھی پڑی ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ جو ساڑی ہو رہی ہے اس پار پیپر کے بعد وہ بڑی خطرناک قسم کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو سر یہ پیپر پہ ایک آپ کا اوور آل ایک پہلے ان جنرل اس سال کے پیپرس کو اگر آپ ود دا پریویس ایئرس پیپرز آپ کمپیریزن کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہٹ کے بہت زیادہ کوئی ڈفیکلٹ پیپر تھا جتنا اس پہ شور ہے یا روٹین میں اگر آپ دیکھیں مجھے یاد ہے دو ہزار کا پیپر تھا وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اس کی پریسی پچھلے سالوں کے پیپر سے جیسا کہ سر نے کہا ہے کہ ہماری یہ سیریز جو ہے مختلف سبجیکٹس پہ ہم انالیس دیں گے یار انڈیویژل سبجیکٹ کا انگلش کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے میں پڑھا بھی رہا ہوں اور کافی عرصے سے اس کو ڈیل بھی کر رہا ہوں اور خود بھی میں نے تقریباً چھ دفعہ پاس کیا ہے یہ امتحان اس دفعہ سر جو پیپر آیا تھوڑا اس میں ووکیبلری کا جو پورشن ہے hmm. وہ پچھلے ہی روٹین سے ہٹ کرایا ہے hmm. پچھلے سالوں سے ہٹ کر کرایا ہے لیکن باقی اگر جو سبجیکٹو پیپر دیکھا جائے تو اس میں ایز سچ کوئی ڈفرینس uh, نہیں آیا لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے اس نے پریسی کا جو پیراگراف اٹھایا ہے hmm. اور وہ ایک ایسی جگہ سے اٹھایا ہے جس میں بچے کم ہی وزٹ کرتے ہیں ایسی جگہوں کو وہ ایک جرنلسٹک رائٹنگ ہے hmm. Hmm. وہ جو ارٹیکل uh, ہے وہ ایک جرنلسٹک ارٹیکل ہے hmm. کیونکہ انہوں نے uh, پریس کی اس میں بتایا بھی ہوا ہے کہ وہ ان سین پیراگراف دیں گے تو اس ان سین ہی آنا تھا hmm. دوسرا یہ ہے کہ سر اس میں uh, جو ٹرانسلیشن ہے ٹرانسلیشن انہوں نے جو ان کا ایگریمنٹ ہے وہ تھوڑا سا اس کو بیچ کیا ہے صحیح وہ انہوں نے سلیبس میں لکھا ہوا ہے کہ 10 سینٹنسز ہوں گے hmm. جو کہ ٹین سینٹنسز سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس میں جو کچھ ٹرمز یوز کی گئی ہیں. Hmm. وہ ٹرمز ایسی ہیں جو uh, یوزلی ہم استعمال نہیں کرتے اردو اور انگلش کا جو ٹرانسلیشن ہے اس میں ہم اس طرح سے اس کو لیتے हुँ. نہیں ہے اسٹوڈنٹ جو انگریزی اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں یا انگریزی بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم روزانہ کے الفاظ روٹین میں استعمال کر رہے ہیں وہی وہ لفظ آئیں گے اور ہم ان کو ہینڈل کر لیں گے اور اس دفعہ ایسا نہیں ہوا हुँ. تو بہت سارے بچوں نے استعماریت جو ہے استعماریت کا جو ورڈ ہے جو لفظ جو بچہ اس لفظ کا میننگ لکھائے اگر دو تین چار ہوئی بھی تو وہ اگنور کی جا سکتی ہے اس پہ بڑا سوشل میڈیا پہ مطلب ہمارے جولانی صاحب اور انڈین ڈپلومٹ جو ہے انہوں نے بھی یہ بات کہی اور ہمارے بہت سارے سروینٹس نے بھی یہ پوسٹ کی سوشل میڈیا پہ کہ ہم نے کبھی اپنی لائف کے اندر ایون مطلب مجھے خود بھی ان میں سے بہت سارے الفاظ جو ہیں ان کا میننگ نہیں پتا تھا تو ایک کیا ہم اس چیز پہ کریسائز کر سکتے ہیں ایگزامینر کو کہ اس نے وہ والے الفاظ کیوں نہیں دیے جو ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی جو ہے وہ ایک کامن لینگویج کا ٹیسٹ تو نہیں ہے آبویسلی آپ نے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتنا ڈفیکلٹی لیول جو ہے اس کو وہ مینٹین کر ہیں اچھا دوسرا اس میں یہ ہے کہ دو اس میں کچھ ورڈز ایسے بھی ہیں جن کے اسپیلنگز جو ہیں وہ مسٹیکس ہیں اور وہ پہ بھی اس طرح سے نہیں مل پا رہے اس سے ورڈ تو ہے سوال اس پہ Anis, Anis صاحب بھی چکے ہیں کہ وہ کے کچھ جو ڈک, ڈکشنری لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے انہوں نے گفتگو کی اور یہ ورڈ ان کے سامنے تو اس میں میری کیا مطلب میری اپروچ کیا ہو سکتی ہے دوسرا جو ہے آ, آ, حسن خاور صاحب hmm. پیس کے آفیسر ہیں جو آج کل جرنلسٹ ہیں hmm. اور رضا رومی صاحب انہوں نے بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کے hmm. اوپر آ, بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے بہت زیادہ کریٹیسزم ہوا ہے آ, سر اس میں آ, جو بیسک ایسنس ہے انگلش لینگویج کا وہ ہے کہ ہم لیگزیک گرافی کو اور مورفالوجی کو ایٹمولوجی کو ہم کیسے دیکھتے ہیں hmm. میرے خیال میں ففٹی پرسینٹ لوگ جو سمجھتے نہیں ہم نے تو پڑھی نا انگریزی کرنا ہے سارا کچھ کیسے کرنا ہے تو ہم نے مارفالوجی کبھی نہیں پڑھی جو ایکچوئل ورڈ فارمیشن کا پروسیس ہے اس کو ہم نے کبھی بھی نہیں پڑھا ایٹمولوجی جو کہ ہسٹری ہوتی ہے ورڈ کی اب جیسے یہاں پہ آیا ہے وہ ایک جو پالیٹیشن تھے ان کا نام ہے کوئزلنگ جو ٹریٹر تھے جنہوں نے نازیز کے ساتھ مل کر تو اپنا بے وفائی کی تھی ٹریٹر تھا وہ ایک اب اس طرح یہ تو ورڈ ہے اس کی کوئی ماروفالوجی نہیں ہے اس میں ہم نہ بریک کر سکتے ہیں اس کو توڑ سکتے ہیں اگر آپ اس کی ہسٹری سے واقف ہیں تو پھر ہی آپ اس کو کر سکتے ہیں اچھا وہ جو لفظ ہے تو وہ اس لفظ کو تھوڑا سا بریک کر لے بریک کر لے گا ٹھیک ہے اس طرح بہت سارے میں نے وہ ایک لسٹ بھی تھی اس کو نکال کے پچھلے 10 سال سے انگریزی پڑھا رہا ہوں اور میں نے چھ کے چھ ایک hmm. تین پی ایم ایس کے hmm. اور تین سی ایس ایس کے تینوں پاس کیے اور اس میں یہ پیپر جب میرے سامنے آیا تو مجھے بھی سات لفظ آتے تھے وہ بھی مارفالوجی کے رولز کو فالو کرتے ہوئے hmm. اس میں hmm. زیادہ تر لفظ مجھے بھی نہیں آتے تھے تو اس میں یہ جنرل فینومینا یہ پرسپشن بالکل سوشل میڈیا پہ جو رہا ہے بالکل ایپٹ ہے hmm. بالکل ٹھیک ہے بھائی جب آپ یونیورسٹیز میں اس طرح کے کورسز لینگویج کورسز انٹروڈیوس ہی نہیں کرواتے اس طرح کا کوئی آپ کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے آپ کا کوئی آپ کے کوئی ایسے فلوسفرز یا ایسے آپ کے انٹلیکچل ہی نہیں ہیں جو جنہوں نے کبھی اس پہ کبھی آپ نے سر کوئی ٹاک شو دیکھا ہے کبھی آپ نے کوئی ڈسکشن دیکھی ہے کہ کوئی لینگویسٹکس پہ بڑے فورم پہ کسی ٹی وی چینل پہ ڈسکشن ہوئی ہو لینگویج کو ڈسکس کیا گیا ہو hmm. کبھی بھی نہیں ہوا ایسا اچھا سر اسی میں پھر مجھے آپ یہ بتائیں یہاں سے ایک ڈبیٹ یہاں پہ نکلتی ہے کہ جس طرح کی انڈیا کے اندر وہ ایک آپشن دیتے ہیں کہ آپ جو پیپر ہے اس کو آپ پہ ہندی کے اندر بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو انگلش کے اندر بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں اور ابھی یہ ڈبیٹ یہاں پہ بھی ہمارے شروع ہو چکی ہے کہ ہم یہ انگلش پہ زیادہ فوکس کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ایک خاص جو سیکٹر ہے یا ایک خاص ٹریٹ آف سوسائٹی جو ہے صرف اس کو پروموٹ وہ او لیول ہیں اے لیولس ہیں یا جو فورن کوالیفائیڈ ہے ایون ان کو بھی یہ لفظ نہیں آتے ہوں گے بٹ سم ہو کچھ نہ کچھ تو پھر بھی اس میں سے کر لیں گے ایک بندہ جو ٹاٹین ہے مگر جو ٹار کے اسکول سے پڑھ کے آیا ہے میری طرح آپ کی طرح کا اگر اس کی ریڈنگ اچھی نہیں ہے تو وہ اس پیپر کو ہینڈل نہیں کر سکتا آپ اس آرگومنٹ کو کتنا بائی کرتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے جو ہماری مڈل کلاس ہے اس کو پیچھے سر مڈل کلاس کو اس پہ اس میں ہے میں یہ ایگزام کو اس پہ کسور نہیں ٹھہراؤں گا اگر آپ دیکھیں مڈل کلاس کی ایکسس کیا لائبریریز تک نہیں ہے لائبریریز خالی پڑی ہوئی ہیں آپ کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں لائبریریز خالی پڑی ہیں کتابیں سالا سال ہو گیا آپ کیٹالاگ دیکھ لیں کسی نے بک اٹھائی بھی نہیں ہے چھیڑی بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں کو آؤٹ کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو ریڈنگ نہیں کرتے اگر کسی نے ریڈنگ کی ہوئی ہے اگر کوئی ریگولر ریڈر ہے اب جیسے ہم کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں کوئی نئی کتاب آتی ہیں آپ, آپ پڑھ لیتے ہیں جو کہ وہ ایگزامین میں مانتا ہوں کہ یہ لفظ بہت آرکیک ہے हुँ. ان کا کرنٹ آپ کے پولیٹیکل سینیریوں میں ہسٹوریکل سینیریوں میں کرنٹ جو آپ کا یوٹیلٹی ہے بالکل بھی نہیں ہے ان الفاظ کی हुँ. لیکن یہ لفظ تو ایگزٹ کرتے ہیں نا کہیں نہ کہیں بالکل آپ آکسفرڈ کی ڈکشنری اٹھائیں اس میں یہ لفظ آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے اگر آپ کو ملے گا نیوز پیپر کی جو ریڈنگ ہے یا بک ریڈنگ ہے اسٹوڈینٹ سی ایس ایس کے نیوز پیپر بھی تب پڑھنا شروع کرتے ہیں جب سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہیں اور جس دن پیپر ہو جاتے ہیں اسی دن والے کو کہتے ہیں سولوشن تو یہی ہے یہ دس پر ایسیا پانچ سو روپئے کا سولوشن ہے اس کے متعلق مادر کے ساتھ میں نہیں کہتا کہ آپ لاکھ روپیہ جا کے ایسی کسی کو دیں ٹھیک ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے ہماری پروڈکشن کر رہی ہیں آج مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملنے آیا ہے हुँ. اور ہی ہولڈس ایم اور جب میں نے انہیں ٹینسز کا پوچھا تو انہیں ٹینسز نہیں آتے हुँ. اور ایم فل کر کے وہ ڈگری جاب کے لیے آیا ہوا ہے اس میں آپ بتائیں میرا کسور ہے آپ کا کسور ہے معاشرے کا کسور ہے یا ان یونیورسٹیز کا کسور ہے یا کریکولم جو ڈیولپر ہیں ان کا کسور ہے اس میں قصور اسٹوڈنٹ کا ہے جب ریڈنگ نہیں کرتے آپ بھی سر اسی کلچر سے پڑھ کے ہیں میں بھی اسی کلچر سے آپ ماشاء اللہ آسٹریلیا کی اسکالرشپ ون کر کے وہاں پہ دو سال پڑھ کے بھی ہیں اور آسٹریلیا والوں کو دکھا کر ہم پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جتنے بھی ہمارے سی ایس پی آفیسر ہیں سارے تو او لیولز یا بیکن ہاؤس سے یا اتنے اچھے انگریزی سکولوں سے نہیں پڑھے ہوئے لیٹ پیز طرح سے اگر ایک اسٹوڈنٹ میں آج بھی کہتا ہوں ایک سی ایس ایس آپ دیکھ لینا کریئر ڈسائڈ ہو جاتا ہے آپ کرتے ہیں تو آپ کا کریئر ڈیسائڈ ہو جاتا ہے آپ نے کس لائن میں جانا ہے آپ اسی ٹائم چوز कर لیتے ہیں تو پھر اسی پیٹرن پہ چلنا چاہیے کہ جب آپ نے ایف ایس سی کے بعد یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یو آر گوگ ٹو آرٹ سبجیکٹ اور آپ نے سیول سروس دینا ہے تو آپ جب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اسی پیٹرن پہ کیوں نہیں چلتے hmm. کہ آپ uh, تمام سبجیکٹس کی ایک بک تو کم از کم پڑھے نا بالکل پالیٹکس hmm. پہ ایک بک پڑھ لیں ہسٹری پہ کوئی ایک دو بکس پڑھ لیں ہسٹری بہت انٹرسٹنگ ہے تو بہت ہے جسٹ فور انٹرسٹ ہی پڑھ لیں چیزوں کو پتا چل جائے تو جب آپ سبجیکٹ کو لے کر چلتے ہیں پڑھتے ہیں ریڈنگ اپنی اچھی کرتے ہیں تو سر میرے خیال میں یہ ایشوز جو ہے آپ کے مینیمائز ہو جاتے ہیں بہت کم رہ جاتے ہیں اور فالٹ لائن یہیں پہ ہے ہم میں جو خود اپنی ذات تک میں بات کروں گا کہ میں زیادہ وار پڑھنا شروع کرے سر جب کتابوں کی بات آتی ہے آپ کی بات سمجھتا ہوں لیکن میں ان کا دل رکھنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں رکھنا چاہ رہے نہیں اس بات پہ बात को भी करता हूं लेकिन पेपर बहुत मुश्किल आया की जी की, है। की, की, है। की जो है। उसकी की हुई है या किसी और सोर्स की हुई है तो कम अज कम उनको दस पंद्रह नंबर की उम्मीद होती है उनको दस पंद्रह नंबर की उम्मीद होती है तो कम अज कम دس سے بارہ نمبر کا مارجن ہونا چاہیے تھا یہ بیلنس پیپر نہیں تھا ڈیفینے hmm. okay. okay. بیلنس ہوتا تو ایوریج بچہ جس نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے hmm. جو مطلب پڑھنے والا ہے hmm. وہ اس میں سے دس سے بارہ اسکور کر سکتا تھا وہ تو چار پانچ پہ کھڑے ہوئے اچھا سر وہ ایک تھوڑی ہے کہ اگر آپ کا پریسی کمپریشن کمپرینشن پاس ہے تو آپ کی کمپوزیشن کا پیس آئی آؤٹریٹلی ڈنائی ڈنائی ساری چیزیں آپ ڈنائی کری جا رہے ہیں اس اس کمسپٹ کو میں یہ پیپر میرے سامنے پڑھا ہوں یہ یہ میں دکھاتا ہوں 20 نمبر کی وکبلری ہے سر ٹھیک ہے اور 20 نمبر کی پریسی ہے اور 20 نمبر کی کمپرینشن ہے ٹائٹل کے پانچ نمبر ہے اگر آپ کا ٹائٹل غلط ہے پانچ نمبر گئے باقی بچے پندرہ اور پندرہ میں ہمارا انگریزی کے جو ایک ان کا اصول ہوتا ہے کہ اگر اچھی سے اچھی بھی لکھی ہو تو آدھے نمبر دینے کا پہلا لینت ہی ہوتا ہے بچے پینک ہو جاتے ہیں سمٹائم ٹرمز اور میننگ نہیں آتے ہوتے نہیں کر سکتے ان کو سوالوں کے جواب بھی اس طرح سے آرگنائز نہیں دے سکتا تو اس میں اگر اب بھی آپ جو ہے نا हुँ. کوئی آٹھ دس نمبر نکال لیں हुँ. تو کیا آپ بیس نمبر سے پاس ہو جائیں گے نہیں پاس ہو سکتے کبھی بھی نہیں پاس ہو سکتے سب سے زیادہ جو سر مارجن ہے نا हुँ. وہ آپ کا ہے ایڈیمس میں پیئر آف ورڈ میں کریکشن میں پنچویشن پنکچویشن کے پانچ نمبر کھڑے ہیں اگر آپ کو آتی ہے تو بالکل صحیح اور ساتھ میں جو آپ کا جوپوزیشن ہے سر آٹھ آپشن ہے اور آپ نے صرف پانچ کرنے ہیں کریکشن hmm. میں بھی آٹھ آپشن ہے صرف آپ نے پانچ کرنے ہیں پیئر آف میں بھی آٹھ آپشن ہے اور آپ نے صرف پانچ کرنے تو یہ بہت بڑا مارجن ہے کہ آپ کو تین وہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے اور ٹرانسلیشن اگر آپ کو ٹینس آتا ہے انگلش اردو ٹینس کا آپ کو ڈفرنس آتا ہے اور جانتے ہیں یہ میرے خیال میں دس میں سے سات آٹھ نمبر تو وہ لازمی رہتا ہے اگر بالکل ہوں mm -hmm. uh, اور دس سے تھوڑا زیادہ لکھ دیا کیونکہ لائن لمبی ہیں mm -hmm. تو اس میں مارجن یہی ہے کہ اگر آپ کی ایک لائن ٹھیک ہے تو آپ کا ایک نمبر ہے okay. دو لائن ٹھیک ہے تو دو, دو نمبر ہے है لائن تو تین نمبر ہے mm -hmm. تو میرے mm -hmm. خیال میں مارجن زیادہ रेस्ट ऑफ द पेपर में पड़ा हुआ है मैं सर पर्सनली वैसे ग्लोरीफाई नहीं करता चीजों को जी मेरा आपने जो है तो मैं आपको छेड़ रहा हूं ना ठीक है <laughs> मेरा अपना 76 स्कोर आया एक दफा कंपोजिशन में अच्छा माशाल्लाह अच्छा उसमें की क्या थी मैं ये कहता हूं कि ये जो आपके पेरो वर्ड्स हैं या आपकी एडियम्स हैं फ्रेजेस हैं या एक्टिव पैसिव है या आपके डिक्टो 100% आपका या सेंटेंस ठीक है या لائک میں نے کہا پوائنٹ لے لی اور ان کو پھر کرنا تیار تھا کہ یہ پیور हो ہو گئے ہو گئی پلچویشن ہو گئی ٹھیک ہے یا غلط ہے اس میں کوئی اور آپشن ہے بالکل ٹھیک ہے وہ آپ کے سینٹ پرسینٹس ہیں تو اس پہ آپ کو اچھی طرح فوکس کرنا چاہیے اچھا سر اب ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں ڈیبیٹ کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں سر میری یہ ایڈوائز ہے گیارہ سو بارہ سو سفے ہیں ہائی اسکول انگلش گرامر دیکھ لے تو اس کے بھی آٹھ سو نو سو سفے ہیں آپ کوئی بھی گرامر کی بک اٹھا لیں وہ آٹھ سو سات سو سے نیچے نہیں ہوتی میری یہ ریکویسٹ ہے بچوں سے کہ یہ لینگویج ہے یہ سبجیکٹ نہیں ہے ٹیچر لکھوا رہے ہیں رولز لکھی جا رہے ہیں لکھی جا رہے ہیں اچھا ایک دفعہ جب آپ کلاس لے لیتے ہیں نا یقین جانیے کلاس لینے کے بعد وہ والا لیکچر دوبارہ پڑھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے کیونکہ آپ کے چیزیں برڈ نائز ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ کے اوپر آپ نے بارہ سبجیکٹ کور کرنے ہیں سر صرف انگلش نہیں ہے بالکل صحیح ہے آپ نے آج انگلش کا لیکچر لیا رولز لکھے چیزیں نوٹ کی اگلے دن کا پیپر آیا اور میں نے ان کو سر ڈیڑھ سو سینٹینس دیا میں نے کہا جی اس کو پڑھے اس کو پریکٹیکل کر کے کل میں کی شیئر کروں گا ساتھ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہاں کہاں آپ کو مسائل آئے wonderful koi maine yeah. rules nahi padhaya maine just unko bata diya ki aise aise ye char panch rules hain inko kare aur practice kare language practice ka naam hai na ki ratte ka naam hai wonderful main ispe thoda sa apna experience share kar deta hu fir kya hum kya karte to hum khud teachers ہم سر ایک دوسرے کے ٹیسٹ لیا کرتے تھے تو میں مشکل مشکل ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں لے کے جانی وہ دوسرے دوسرے نے بنا کے لے کے آنی پھر جس کے غلط ہونے اس کو پھر مزے سے چسکے لے لے کے سمجھانا کہ ہاں تیرا یہ غلط یہ بڑی پیاری بک ہے تو میں نے تو ٹوسل کی بک بھی تھی سر یاد آ گیا کہ وہ پہلے دن شروع کریں گے تو آپ سے نہیں ہوگی پہلے اس کے آپ چاہے میٹرک انٹر گریجویشن کی بکس پہلے پڑھ لیں ٹیچر سے ٹوشن پڑھ لیں پڑھنے کے بعد سر تھینکس فار ٹائم ہم آپ کے لیے جناب اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ بناتے رہیں گے تھوڑا جو ہے وہ میں نارملی کہتا نہیں ہے کہ تھمز اپ بھی کریں اور تھوڑا سبسکرائب کا بٹن بھی دبائیں مرضی جناب ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کی اپریسیشن بہت زیادہ تھینکس فارم اللہ حافظ اللہ حافظ